Recepti za vas, vsakič vam dam recepte in to zastojim. Kje pa je moj scenarij? Lačna. Če ste zdržali do tu... Rez, <gled> sorry. Ej, hey, lepo je se spet videt? Girdom. Ana in dobrošli v moje buda, v da Z današnjim receptom bomo šli pa nazaj v šolo. Danes bomo imeli. Medini naraz. Rižov ga naraz, v osnovni šoli res nisem narala. Ups. Ampak sem si zdaj dala izjiv, da naredim takega, ki ga bom imela rada. Jaz in tudi vi. No, pa začnimo. Ampak najprej se bo malo preoblekla, če nima nobenič proti. To ni bilo vprašanje. Najprej v litru mandljevega napitka skuhamo 200 g riža. Če prej ga pod vodo malo speremo in potem kuhamo okrog 20 minut pri srednji temperaturi. Pred nadaljujemo se mora tale rišo hladiti, ali nes tole ven na hladno, da čim prej nadaljujemo. Ajde, čop čop! čop, čop. <laughs> Za nadaljevanje bomo rabili eno tako malo večjo posodo. Za sodo stresimo 4 rumenjake, 70 g masla sobne temperature. Dodamo še 8 ždica vrbevega sirupa in 30 g kokosove moke. Ter vse skupaj dobro premešamo. To je bila prva runda mešanja. Pred naslednjo dodamo še 200 g skute in kokolajani oh, riž. Bila pa še sneg. Če ste zdržali do tu, lahko pa še čisto do konca. Se splača, ker imam za vas spet eno luštno nagrado. Č jo malo bolj in ga takole posujemo z lešniki. Ko se bo tole speklo, bo nastala taka ful fina skoritva. Tale trikec lahko tudi izpostimo, ampak meni se zdi, da ful pa Zdaj imamo pa skoraj Eno uro časa, gremo malo ven. Uuu. Sem šla mal na zrak, napište spadoj komentar, katera hrana vas najbolj spominja na šolo, dodajte hashtag sladki petek in tadaam, ste v žrebanju za lidlo vrednostno kartico za 30 euro. Zdaj me jo ful zanima, kaj delajo ostalih. Oh, kaj pa, ljubo? Ljubo, naredno bo. Če Moš zadnja stvar, pa smo končali. Kaj še manjka medenemu narastku? Ja, med. Itak, jaz sem že ful dolg časa fenica tega le konopljnega iz lojtrce domačih. Dobrodošli na koncu recepta. Najbolj bom vesela, če kliknete na rdič gumbek tam ne spadi, da se naročite na Lidlo kanal in se vidimo na sledičju. Čau!